Det finnes mange gode videomøteverktøy etter hvert. Min favoritt er norsk utvikla Appear in. Eh, til at jeg liker dette verktøyet er at det er veldig enkelt i bruk. Det er kanskje det enkleste verktøyet for nybegynnere å komme i gang med i forhold til videomøter. Fungerer på følgende måte: Det er ingenting du trenger å installere på datamaskinen. Du bruker bare en nettleser. Jeg går på Appear in, og så skriver jeg adressen til siden, og så finner jeg på et eller annet navn på det møterommet som vi skal ha. Nå kaller den for MOOC den jeg skal opprette. Den forutsetter da at ingen i verden har gjort eierskap til denne adressen tidligere. La oss se hva som skjer for noe. Jeg skriver også altså Appear in slash MOOC IKT og trykker Enter. Det jeg da får beskjed om, det er at dette rommet ikke eksisterer, og så er det spørsmålet om jeg vil ta eierskap til det. Og da må jeg enten logge meg inn hvis jeg har en konto, eller trykke her på Sign up for free. I gratisversjonen av Appear in så kan vi opprette ett gratis møterom, og der kan vi ha opptil til fire deltakere. Så som dere ser så finns det andre betalingsløsninger där du kan ha med flere brukere og så videre. Men de fleste studentbasisgrupper, de trenger ikke mer enn fire deltakere i dette møterommet. Nå trycker jeg på Login og oppretter en konto. Etter jeg har opprettet konto, så må jeg velge da hvilken eh, lisens jeg vil bruke. Jeg velger den gratis eh, løsningen och trykker på Get started här borte til høyre så må jeg da skrive in hva dette rommet mitt skal hete for noe, og jeg kaller denne for MOOC i kvotet. Og så trycker jag på Create Room. Så får in inn jag akkurat opprettet på toppen av siden. Trykker på den. Når jeg går inn første gangen, så vil du bli spurt om programvaren får lov til å bruke mikrofon og kamera når du går inn. Så det må du si ja til. Nå må på en måte jeg distribuere adressen til dette rommet til min samarbeidspartner. Da går jeg opp på toppen her. Tar, merker URL'en. Ta Ctrl C. Så går jeg for eksempel ut på Facebook der jeg sender nå en melding til Ole der jeg sender in linken til dette programmet som vi skal samarbeide om. Eh, nå får Ole opp denne här. han trykker på linken, og nå ser vi at den blir koblet til. Eh, Ole kommer opp som guest. Eh, han håller nå på å trykke godta i forhold til å få lov til å bruke webkamera. Der er den på plass. Hei Ole! Hei! Eh, nå skal vi prøve å vise litt samarbeid. Eh, og det første jag ska visa nå, det er at i en setting der vi samarbeider over nett, så er det ofte samskriving vi sammen. Vi sitter ja, ja, i AppearIn, diskuterer, og så skriver vi eh, i ett for eksempel felles dokument. Nå har jeg opprettet ett dokument her, eh, det er bare for å vi skal leke med. Så velger jeg nå ska jeg skal dele dette dokumentmålet, jeg trykker på del, så kan jag skrive inn navnet hans innenfor organisasjonen, og der finner jeg Ole Andreas Wang, og så trycker jag Send i forhold til at nå har jeg sendt en delingskobling. Noe som er enda enklere er hvis jeg går på Del, så velger jeg å kopiere kobling, trykker Ctrl C på den, og så går jeg tilbake i Appear in-verktøyet vårt, og här har vi også en chat. Så hvis jeg nå går in på chatt og så limer jeg en linken, Ole, til dette samarbeidsdokumentet vårt i Word. Hvis du trykker på den linken, så vil du få opp dette dokumentet, håper jeg. Da har jeg fått eh, delingsgoblingen, og så må jeg logge meg inn med min Microsoft-konto. Og... og så har vi tilgang begge to. Det jeg tenkte vi skal gjøre nå, det er at vi tar bort chatten, og så skal vi i stedet dele skjermen. Og nå tar jeg dette Word-dokumentet, tar over på sideskjermen min, og så tar jeg og deler den skjermen med deg, Ole. Da går jeg opp her, og så velger jeg at i og med at jeg har to skjermer, så kan jeg velge å dele skjerm 2, og så trykker jeg på Del. Det vi ser nå er at bildet av meg forsvant. Men Ole, du ser nå dokumentskjermen jeg deler, og så får du et lite vindu borte til høyre med bildet av videon min. Stemmer ikke det? Det stemmer. Jeg ser dokumentet. Og hvis du for eksempel nå går inn i dokumentet vårt, og så har jeg skrevet Deltakere, så kan du gå inn og skrive Ole under der det står Magnus. Og så skriver jeg inn navnet mitt under Deltakere her. Og da ser vi en sånn grønn figur som viser Ole. Ja. Då ska vi samarbeta och här jag skriver ordet, om jag kan gå in och skriva något där också. Vad? Eh, det är den där utan. så skriver jag vad med lite IKT och så vidare. Så ser du så sånn att vi faktiskt har skriver in i det samma dokumentet samtidigt. Eh, jag ska visa lite mer funktionalitet i förhåll till skärmen och trycker jag på stoppdelning og da stopper vi delingsprosjektet vårt. Her nede så finns det noen knapper. Kamera, slår jeg av kamera, slår jeg av mikrofonen. For exempel hvis du får en telefon. I gratisversjonen kan du ikke trykke på record, men hvis du oppgraderer til betalingsversjon så kan du gjøre opptak av møtene hvis det skulle vara interessant. Hvis du ønsker å stenge andre deltaker ute så kan du trycka her oppe på lock. Men etter å ha brukt AppearIn i en god del år så har jeg aldri opplevd noe problem at det plutselig bare dropper in tilfeldige mennesker i møtene. Det ser jeg som ett lite problem. Så nå har vi gitt dere en liten introduksjon til hvordan dere kan bruke AppearIn som et veldig enkelt samarbeidsverktøy med videomøte. Vi bruker dette verktøyet for veiledning av våre studenter på våre mukurs rett og slett fordi at det er veldig veldig enkelt å bruke.